هو again this is محمد جمال with the same shirt. <تصفيق> يا ريجان النهارده هنتكلم عن الإيديامز تاني. idioms يعني ايه؟ idioms يعني عبارات معناها الحقيقي يختلف تماما عن معناها الحرفي. اوكي؟ زي قشطه بالعربي بتتاكل وقشطه اللي بالعربي اللي هي اوكي وزي ما اتفقنا هنكون مقسمين لوكال idioms عشان نسهل حفظها. ليكو. Today's idioms are going to be related to animals. هنستخدم الحيوانات سوري حيوانات اوكي okay. في الإيدينز بتوعنا. حلو؟ اوكي. Our first idiom for today أول idiom هنستخدمه Just hold your horses. امسك أحصنتك. أكيد مش ده معناها. To hold your horses يعني تهدى، يعني تمسك نفسك، يعني اتقل على الرز، يعني اتقل تاخد حاجة نضيفة. Our second idiom for today I got the lion's share. I got the lion's كلنا عارفين عن ايه اسد وكلنا يعرفين عن ايه شير شير يعني يشارك وده غلط اوكي okay. The lion's share يعني نصيب الاسد اللي هو انا يعني مثلا me and my friend are like going through a project and he got the lion's share of the profits هو خد نصيب الاسد من الارباح الكريزة اللي فوق التورطايا او مش عارف هي كنفين اوكي okay. <تصفيق> مثلا اوكي صحي اوكي our third idiom for today to weasel out of something يعني ايه ويزل واصل لا عارفين العرسه اللي من الارياف هيعرف العرس اللي مش من الارياف هيعرف العرس عارفين تيمون هو عرس اوكي تويز ذا ار سمثينج انت كلكم عارفين ان العرسه بتكون غضروفية بتسلك للمسلك تويز ذا ار سمثينج انك تخلع زي الشعر من العجين كو اور فورث ايديوم فور توداي ليد ذا سليبينج dogs لاي خلي الكلاب النايمه تكذب ايه الهاريو ده هو اكتشلي لاي هنا مش معناها تكذب عشان نكون متفقين لاي هنا يعني يتمدد كده هو فاكرين روز في تايتانيك all <تصفيق> the sleeping dogs lie يعني ما تفتحش في القديمه يعني انت مثلا صحبتك افشتك فاكر لما كنت بتخوني مع سوسن يا سوسن لا لا ليد بعد اذنك in the, pants. Or he got ants in the pants. يعني عنده نمله لمؤخزة هو اكيد الموضوع مالوش اي علاقه بالنمل ولا بالبلاطيل، اوكي؟ okay. معناه ان هو مش قاعد على بعضه. متضايق he got some ants in his pants. ياه! Yeah. I does! So to the idiot number six, he wouldn't even hurt a fly. He wouldn't even hurt a fly. سهله. Heard a fly, fly. يؤذي دبانه، اللي وإحنا هنا ما يذبحش فرخه، قلبه ابيض، حنون، شغوف، حلوف. The seventh one for today is to walk into the lion's den. To walk into the lion's دانل يعني ايه؟ يعني ايه أصلاً القصة؟ اللي هو العارين عارين الأسر for example فريق العمل بتاعك قرر إنه يبعثك انت بشخصك عشان تقدم لسلة المطالب للمدير انت داخل على الوحش you're walking into the lion's death ربنا يعينه to the idiom number 8 in Arabic Like the moth to the flame, like the moth to the flame. يعني إيه moth؟ يعني عتة. يعني إيه حشرة زي الفراشة. To be attracted to someone like a moth to the flame. كلنا عارفين إن أو الفراشة للنار أو للضوء. So I'm attracted to her like the moth to the flame. زي بتنجذب للنار. Flame يعني نار أو شعلة. Like, subscribe, share. أنا محمد جمال. Bye.